لا تؤجل أهدافك ولا تؤجل كل شيء تحبه وصارح من تحب وسامح من تحب حقق أحلامك كل شيء في وقته لا تضمن الغد ولا تضمن المستقبل اضمن يومك الذي تعيش فيه فقط